تعال اجري اجري هنكسب هنكسب مش فالحه غير في الجري والمرمطه هنكسب ازيك يا باشا عندك ريال؟ ناس لبعضيها يا صاحبي بقى عايز اقفل المغرب نعم في ايه يا عم قومي في يا عم في ايه يا عم خلينا نسترزق زي عم ناكل عيش يا عم اه انت فاهم فانا عايز بقى ايه حبايتين منع الحمل كده للكلبه دي يا نهار اسود استنى اقول لك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 ما تنزعش يا صاحبي قبل ما تشوف الفيديو تعال نصلي على النبي كلنا عشان انت تاخد حسنات واحنا ناخد حسنات ماشي بالحب عشان القلب بيدق خلاص يا جدعان من غير ما نبغي كتير يلا بينا نخش في التيل خد يا تعالى يلا خد يلا ما تخافش تعال تعالى اجري اجري يا نكسه يا نكسه مش فالحة غير في الجري والمرمطه نكسي. يا نكسه يا نكسه اه عادنا. ازيك يا باشا؟ زي. حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله اتفضل اقعدي يا نكسه كلب النكسه دي جايبه لك كلام مع طوب الارض قاعده تشمشب في طوب الارض بس هتشمشب فيك دلوقتي واد عزت صاحبي في البيت انفجارنا اللي جنبنا ده تمام عنده كلب دكر بس كلب بلدي ابن بلدي م. قاعد يلف عليها وي... ويغويها في الحرام قعدي اقعدي يا نكسه وايه بقى؟ ويغويها في الحرام اه انت فاهم فانا عايز بقى ايه حبايتين منع الحمل كده للكلبه دي إيه؟ منع الحمل منع الحمل الحمل اه مش, مش مش مش مش النسوان بتاخد حبايتين منع الحمل ما يخلفوش اه انا عايز الكلبة دي ما تخلفش ما هي ازاي يعني منع الحمل عايزها ما تخلفش ما اعرفش بقى اعملها انت مش انت بتاع كلاب واضد بعدين ده دا ذكر دا ده دا ايه ذكر ذكر ازاي يعني ذكر و... هو مين اللي ذكر الكلب ده دا ذكر يا عم انت شارب حاجة انت مسطول بقول لك كلبة اللي مربيها ده كلبة نكسة ده بتلف على كلاب المنطقة كلها يا عم بقول لك ده دا دكر يا عم تاية. ثاني حاجة مفيش حاجة اسمها من حبوب منع الحمل انت شكلك انت نديل واحد هنا ب... مفيش دكتور شمال طيب دكتور ايه؟ شمال اعمل لها عملية اجهاض اجهاض ايه بقول لك دكر اقول لك حامل باين حامل ايه دا انت ماشي. مش شايف بطنها عالية ازاي ده صوتك ده دكر يابا هات لي بس المصلحه اللي بقول لك عليها واراضيك. تراضيني ايه يا عم تعالى يا نيكس انا اهو. دكر ومفيش حد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا باشا علاء انا مخنوق. ايه يا باشا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لحضرتك كان عندي كلب اسمه شمر. تمام؟ أنا شمر. شمر؟ آه. اه. كلب بلدي من صفيحه الزباله ناط عليه نطتين. اه. وهو حامل عايز اسقطه بدل الحمل للكلاب لو عندك. ما هو يا عم انت بتبيع اهو. وتقول لي انا عليا ما ببيعش. يا عم ما عنديش الكلام ده، صوتك. دي ولا لا مفيش الكلام ده كده هو الواد ده تبعك تبعي منين يا عم انا اعرفه طب امال ليه اللي هو عمله ده انا اعرف هو منين ولا ما من جاي, منين, جاي منين؟, منين يا عم انت يا انت ريحتك بانت في المنطقه اللي انت بتاع شمال اصلا وجاد وحاجات بتاع كده بتاع كلاب انت شوف انت رايح فين يا نكسه يا نكسه يا عم يا نكسه نكس نكس نكس. نكس. بقولك انت حرامي ولا ايه حكايتك يا باشا أنا دلوقتي عايز أعمل لها إجهاض أنت في إيه يا عم اللي أنت بتعمله ده؟ والله أراضيك <سؤال> اسمع مني أنت في إيه يا عم مفيش الكلام ده؟ نطي عليه نطي على عمو نطي على عمو شوف يا عم يلا أنت رايح يا عم شوف أنت رايح <سؤال> ايه? والله هرجع إيه؟ هرزعلك أنا عايز الحبتين بالأدب علشان ماخدهمش بالعافية بقول إيه؟ امشي عافية ده زين والله مش في عم كواف انت عم ريح فيه شكلك واقف كده ان انت مبرش ولا ايه يا باشا انا دماغي تعبانه وفكه مني يا عم انا عارف باين عليك ان انت دماغك تعبانه شويه يا عم انت كنت طب حبيتين اي حاجه حبيتين اي حاجه اي برشام طيب يا عم ذاكر مفيش حاجه اسمها حبوب واحد الله لا, لا واحد الله واحد الله ابني ما تقولي حد صا مقلب قلت لا لسه مقلب اقول له يا عم هو عايزين تدربوا قناه بتوع الملب على اليوتيوب بص واحد ثانية بس كيف بس, بس بيصور مع عربية اهو اه شو اقول له؟ موافق بس اللي حصل ده يا زحم؟ زيح عليكم. عليكم السلام. ازيك يا باشا؟ عندك ريال؟ في ريال يا باشا. وميه؟ ميه؟ ميه ميه. اه في ميه يا باشا معدناش. حبيبي حبيبي يا نجم. حبيبي يا نجم. حبيبي. دير ميه؟ دي ثانيه واحدة بس يا صاحبي بس عن اذنك يعني. ايه? ايه يعني انهجمة. بس لبعضي يا صاحبي بقى امتين بقى وانا راح قاعد في الشارع والدنيا بايظه خالص معان. ايه يا انت بس انت ايه صاحبي بس كده يا كده نجم في يا عم انت بسترزق في الحته دي يا, يا عم في يا عم خلينا نسترزق يا عم ناكل عيش يا عم فيه يا عم وانت بتاكل عيش أنت كمان والله اعلم بقى فين انت تعرف ب... انت تعرف حال اللي قدامك ده عامل ازاي استنى بس نجم بس هخلص يا جدع انت يا صاحبي. يا الله. ايه يا صاحبي واحد الله يا عم ماشي وانا وانا بنجسه ما ايه يا عم انت بتعمله ده يعني انا بنظف بس الهدمه دي كده كلمني ضي ثانيه يا صاحبي انت تعبان يا صاحبي النار ولا انت ساري في حاجه كان هجم الناس اللي بعديها برده انت دلوقتي انت جاي معاك بايه يعني مش جا انت جاي معاك بغلط يا عم انت جاي معاك يا عم الواحد بيسترزق يا عم في اكل عيشه يا عم اللي انت بتعمله ده يا عم وده منظر يا جدع انت قوم كلمني يا جدع عليكم في ايه يا إيه باشا فيه لا حاجة حاجة في ايه الواحد بيستهزء ايه ده؟ ايه ده؟ وعايز جلابيه عمال يمرش فيه خلاص يا عم ده معاك يا صاحبي هات يا صاحبي هات يا حلوه اهم حاجه عيب على على على بايدي واحد قدامي واخد اللي والله بايدي يا صاحبي ولا ايه كده فهمني ماشي يا صاحبي الحته دي هتعمل لها 10 ايه مع بعض انتوا يا عم انا الحته دي عامله 10 يا صاحبي اطلع كده عليه من الكلام ده كله لا صح حساب والميه يا عم هنتحاسب بعدين بقى, بقى الزباين هتجي هنا الزباين هتجي لي هنا وانا معاك ده مش منظر يا جدع انت قوم كلمني في بكلمه ايه يا عم واحد الله كده لا لا الا لله يا, عم يا انت حالة متعصب حالة ليه, ليه؟ يا عم. متعصب ليه انت دلوقتي يابا انا بدعالك وربنا انا بدعالك سيبني يا حالي انا بتعالج انا كل ده بكلمك بالادب مش عايز اغلط فيه. في في حالي يا ابا الاير والله على حاجة؟ انا ممكن ارزع لك والله والله ولا انت ولا بلدك والله ارزع لك انت كده بقى عايز عايز يتعامل معاك الغلط فايه طب وريني كده بقى انا ساعة الغلط بنطرطش زلطة في الصحاب سيبني بس من البق اللي انت بتقوله ده هات الحاجة دي ولم الزبالة بتاعتك دي يلا وافتكرها الله يا بقى انا من الجيزة يا عم اطلع بس بحاجة تانية دي كده يا بقى انا من الجيزة ما تتعاملش معاك كده ايه؟ سيبني ناكل عيال ايه؟ يابا اطلع بال10 جنيه احنا حبايب يحب لك أنا بقولك من جيزة بقولك ممكن تبي مني ورا أنا ده بكلمك لا أنا ما اوريك خلصت ولا ايه أنا أنا عارف أنا والبتاع <متازك> ده انت خلاص بقول طب... لك ايه؟ بقول ايه؟ ولا يعني لا يا عم يا انت على دماغك يا عم عليا النعمه انت راجل مرز طب اقول لك ايه بقى؟ الله وحد الله وحد الله وحد انا وحد الله وحد الله وحد الله والله الله وحد بنصور بنصور بص يا والله ده كاميرا خفيه بص بص كده بص بص ده مقلب على اليوتيوب بس كمان هناك. جدعان ما ينفع الكلام ده يا جدعان صاحبي ما تزعلش بقى من اللي حصل والله ماشي يا صاحبي معلش بقى على اللي حصل موافق بس اللي حصل ده يزعل؟ ده لا غلط يا جدعان ذيع حبيبي لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مسا الفل يا عم عايز جوز عصافير يكونوا شغالين حاجه كده من اللي هي هديهم هديه لواحد صاحبي نروحهم ايه الاول؟ استرالي استرالي حاجه تكون حاجه تكون في حياتي كده شبابات ولا كبار؟ حاجه شغاله شغاله اه بس بقول لك ايه أمور. أنا بعرف أقلد صوت البلبل إزاي بقى؟ طب أقلد صوته كده؟ يا عم أنت مش ولا إيه؟ مش أنت مالك فيني؟ يا باشا بقول لك اللي معاك ده عامل دماغ رباني. إزاي؟ أنا كده؟ واحدة واحدة اسبريسو بتخليني <تصفيق> في حتة ثانية. بجد بول. في كوكب زحل ده أنت يومك في كوكب زحل ماشي يومك شكله مش هيعدي والله أنت شكلك راجل عسل ليه يا عم مش هيعدي يا عم أنا زبون والزبون على حق؟ في حاجة حلوة كده الله يسترها ايوه كده طب شوف دول كده ده ايه ماشي حلو ده ايه يا عم انت فين ما شكلهم كده مالهم كده تحس انهم شغالوا واخدين بعض تحس ان شكلهم واخدين بقى واخدين عن بعض عن حب بقى على حب ولا اه طبعا والله واخدين بعض, أم بعض أم. على حب بعض بجد بيطيموا كويس ولا ايه يا عم انت هتعمل ايه؟ واحد الله بس هشوفها بس علي بس عليها بس هو بس يقع مننا خلاصين يا نهار اسود يا امي يا جدعان يا طب واحد الله افهمك حاجه يا عم ازاي اللي, اللي انت بتعمله ده <تبع> اصلا طب وحد الله ماشي يا عم انت دماغك تعبانه احنا ناقصين بلاوي ايه يا عم في ايه يا, يا, يا عم اتوحد الله يا ابو عمو يا عم اديني تمن بس العصفور اللي طار ده اديني تمن العصفور اللي طار عشان يجي لك ثاني بقى وتبقى كسبت مني حق عصفور ازاي بقى؟ ما انا انا كان... اللي بقوله ما هو بيطير وبيرجع لك تاني يا عم العصفور ما بي... بيطير ما بيرجعش ما اكيد عارف ريحه السبب واكيد عارف ريحه اط يا عم طب العصفور اللي طار. يا عم واحد الله يا عم اط يا عم ده محلك لعيش يا عم واحد الله يا عم يا جامع اط هتي... يا عم محلك لعيش ثانية بس كده يا عم يا عم يا عم محلك واحد الله اط عم طب واحد هديك الفلوس هديك الفلوس واحد الله يا عم يا جامع عايز ده غلط صلى على النبي يا عم ازاي ده ده محلك لعيب ما انت كده بتشغل عم دماغك, دماغك إيه؟ عليا هو هيطير ويجي لك مفيش يطير ويجي لي مش هيجي تاني ولا نشوف هات فلوس العصفور بس لو جالي ابقى بقى ماشي يا عم انا لسه ماشي انا مش عايز اشتري يا عم سلام عليكم مفيش الكلام ده مش مش هشتري خلاص بقى سلام عليكم يا عم مفيش الكلام عم ده حضرتك مش هشتري يا عم هشتري عافيه يعني هات فلوسه بس لما يجي ابقى طب ثانيه بقى ثانيه واحده مجلي قاعد في القهوه اللي جنبنا نوبي الصيط يا عم بلا مجلي يا يا عم واحد مجلي كان بيتصيّف في الأول خد يا مجلي. السلام عليكم. المعلم ده أنا بشتيه يا عم واحد الله. اللي عندهم حاجات حلوة أيوه يا, يا. عم عندهم عصافير وشغل عالي. شكلكوا أنتوا مستبحين أنتوا الاتنين وهتقرفونا. عصافير وعندهم كلاب يالا عنده كلب بره. بقول لك أنا طب واحدة طب واحدة هديك فلوس هديك فلوس. حديك واحد الله هديك فلوس. يا عم هديك فلوس. لا لا. فلوس لا, على لا صاحب الدنيا بس يا عم اتعرفت يا عم من فيه في في بيه يا عم من الاول ايه اللي حصل هو ايه اللي حصل وحيد الله إيه. اللي حصل لنا يا عم دلوقتي بنصور فيه كاميرا خفيه بس تمام هو لسه ما شافش الكاميرا ولسه ما قلتوش اصلا يعني ايه وبعدين الكاميرا هو أسية. هيشوفها بقى وهيفهم وهنحاسبه طبعا قناه الملعب على اليوتيوب اه بص يا غالي ازاي يا <تصف> كاميرا عمال لك. اهو خلاص يا عم يا عم لا وحق العصافير بالزياده يعني انت لازم محضر عليك جدا اهم حاجه بس انت موافق اللي حصل ده يتذاع ولا فيها مشكله يتذاع ما فيش مشكله حبيبي يا نجم مصر لا لا لا الله لا اله الا الله لا اله الا الله بقول لك يا صاحبي ثانيه واحده نعم صح احنا هنا في زي ما انت شايف عايز اروح المغرب نعم عايز اروح المغرب ثانيه بس والله يا صاحبي ثانيه واحده انت جاي هنا تتفرج بقول لك عايز اروح المغرب ايوه المغرب منين من هنا ازاي المغرب يا عم انت غريب قوي انا لسه راكب الكويت اول امبارح من قدام هنا من هنا اه بس شكلك شارب حاجه شكلك شايف حاجه انا اللي شارب انا اللي شارب انا انا يا عم انت تخيب امشي من هنا يا عم طب واحد الله طيب ما خلتني معاك يا عم تعويض لو هتعرف اروح المغرب منين قول لي مش هتعرف يا عم قلت لك ما اعرفش يا عم تعويض تعويض طب اطلع المغرب منين يا عم ثانية واحده اسمع ما تخبش صل على النبي او انا ممكن اروح بالاردن وبالاردن للمغرب على طول طياره 96 بحيث ان احنا ايه نختصر والله. في المسافات والله انت اكيد شايف حاجه أنت أكيد شارب حاجه لا انت لا لا لا اكيد انت شارب يا عم انت عبيط إيه إيه يا عم انت عبيط ايدك ايدك يا عم ايدك ايدك إيه يا عم هتهزر يا عم هتهزر طب امشي يا صاحبي طب يلا امشي يا صاحبي يلا امشي امشي امشي يا صاحبي انت بتعيد نفس الكلام كمان انا البعيد انا اللي بعيد انا انا لا انت شكلك شايب حاجه والله لا الله. والله فعلا انت شايب خلاص يا صاحبي يلا طب يلا يا عم صاحب تخلاش صاحب تخلاش صاحب معك يلا ما تخلاش تيجي معاك بغلط يلا يا عم اتكل على الله طب ماشي يلا يلا يا صاحبي يا عم يلا بقى ما تخلاش تيجي معاك بغلط يا صاحبي صاحب خلاص قلت لك يا عم بقول لك ما تيجي معاك بغلط يلا يا عم يلا يا عم يلا امشي مشمش انت شكلك شايب حاجه عمال تعيد في الكلام اللي بقوله يا ابني انا شر انا اللي شايب طب امشي يا صاحبي بالله اطلع اطلع اقل منك اقل منك معلش يا صاحبي عايز اطلع المغرب اوه يا عم ايدك يلا عم يلا يا راجل تعالى لو راجل تعالى بقى أيوة تعالى اقرب لحد هنا بص بقى انت عارف انا مقربك ليه؟ عشان اقول لك في كاميرا اهي. تعالى كده تعالى تعالى بص. طب وايه لازمتها الخبر العصبية إن بنهزر معاك بنصور كاميرا خفيه. ماشي يا زعلان يا صاحبي؟ لا عايزك تزعل عايزك تزعل والله العظيم. شكلك محترم جدا. حبيبي يا دي كانت كاميرا خفيه على اليوتيوب بتوع المقلب. تمام؟ تشرفت بيك الصراحة. موافق اللي حصل ده يتذاع ولا فيه مشكلة؟ عايز ولا يهمك. خلينا نتفرج. حبيبي يا نجم. حبيبي تشرفت جدا. افتح بوابه السلام للبشر اللي حضر ونور وانس ونور فيديو النهارده اسمع انا هقولك حاجه واحده بس قفلنا بوابه السلامات يا جدعان لكل الجدعان وكل مملكه الجدعان اللي شافت فيديو النهارده هقولك حاجه خد قلبي ياض يا ابن قلبي انت قلبي شفت الفيديو وضحكت طب اقول لك على حاجه ما تنساش تعمل لايك يا ابن الله يسترها أقول لك على حاجه صلي على النبي عشان انت تاخد حسنات واحنا ناخد حسنات اقول لك على حاجه كمان بالحب حبيبي يا جدع لو شفت الفيديو اعمل لايك واشتراك في القناه علشان في ناس كتير جدا منكم مش مفعل زر الجرس ومش مشتركه في القناه وما تنساش يا صاحبي على المواقع دي بص يا صاحبي انت في اي بي خد قلبي لو عندك فكرة سيبها تحت في التعليق, التعليق بتاعك في أول الفيديو الجاي راح فهند جيبوا يا سلام سلام قرص قرص صار